Це місце, де можуть фахівці перекладу обмінятися досвідом, дізнатися якісь цікаві можливості, поспілкуватися з колегами. Так розповідає учасник фестивалю з міста Буча поет-перекладач і дизайнер Лесик Панасюк. Чоловік каже, він був на першому фестивалі, презентував свої переклади, зараз знову тут. Ми будемо говорити про білоруську Культура, «Білоруський переклад», «Білоруська революція». Це цікава література і в них дуже подібна історія до нашої, але трошки гірше склалися, ніж у нас. Це буде білоруський поет ну, письменник Олесь Плотка. І я та Дарина Гладун, як український перекладач білоруської літератури, будемо обговорювати важливість Білоруського перекладу Трансляторіум – фестиваль, який допомагає дізнатися більше про сучасних перекладачів і про тих людей, чиї бачення твори ми читаємо, каже директорка фесту Тетяна Родіонова. Додає, що чекає на 40 учасників цьогорічного фестивалю протягом трьох днів, які він відбуватиметься. Лекції, воркшопи для саме перекладачів, так і зустрічі з авторами, з відомими учасниками літературного процесу українського та різні дискусії, цікаві розмови, музичні виступи і мистецтво проєкти в просторі міста. Маємо дуже багато гостей з різних міст України, серед учасників і Київ, і Івано-Франківськ, і Львів, тобто це дуже різні люди, і так само є навіть учасники з-за кордону, є представники і представниці з Латвії, Литви і Білорусі. Львівська художниця Богдана Давидюк презентувала стінопис на фасаді бібліотеки для юнацтва. Мисткиня каже, коли працювала над ним, думала про людей, які працюють з перекладом. Це було справді цікаво подумати, яка може виникнути з цієї системи, система візуальна і, власне, пробувати її втілити в просторі міста, який теж свого боку дає певні виклики, як аудиторія, яка тут найбільше залучена і теж Ідея самого фестивалю і тема цьогорічного фестивалю, і теж зважати, звичайно, на якусь свою там, графічну манеру, щоб не зраджувати її в цій роботі. За словами Тетяни Родіонової, фестиваль, присвячений художньому перекладу, дає учасникам можливість неформального спілкування і обміну досвіду для прикладачів, початківців, студентів та усіх охочих, що цікавляться літературою. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.